Річний великотній кошик для захисників України, що нині на передових рубежах, вже багато років поспіль збирають смілянські громадські організації. Все привезено волонтерами спілки ветеранів та інвалідів АТО разом з волонтерською групою Смілянської самоборони «Січ» освятили молитвою. Молитва за нашу батьківщину, хочемо просити за нашу батьківщину про, ще про потрібне благодати божих також для наших солдатів, захисників, для наших волонтерів. Всіх людей доброї волі, хто молитвами, своєю працею, своїми грошима, так старається приблизити нашу перемогу над ворогом. Доручимо, ти теж всіх загиблих, проще, щоб Бог був милосердним суддією для них. Всевутній милосердний Боже, через присвяту Діву Марію ти посилаєш народові чудесну допомогу і захист. Просимо Тебе, прийми наші молитви, які заносимо сьогодні до Тебе. Дозволь представити їх Тобі за посередництвом Марії, цариці України. Мати, ми вже стільки разів спізнавали Твою допомогу, тому з довірою просимо Тебе заступатися за нашу Вітчизну перед обличчям Бога, Отця всіх людей і народів. Разом. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Розпочнемо зараз молитву на освячення продуктів, які наші дорогі сміляни зібрали для наших воїнів, для наших захисників, захисниць, які знаходяться на передку, які також потребують від нас духовної підтримки, тому що будемо молитися, вони потребують і фізичної, і моральної підтримки, тому що за Ті часи, які вони знаходяться там, на війні, захищають нашу землю. І ми маємо можливість спокійно тут працювати, трудитися, молитися, планувати. Тому просимо Бога, щоб Господь вислухав наші молитви, дав нам сили захисту, перемоги і швидкої перемоги. Просимо Бога, щоб Господь благословив наших всіх воїнів, які дочекалися до цього часу. Щоб також і дочекалися і відсвяткувати Пасху святу і отримати ті ласки духовні через молитву. І всім нам, хай Господь подає Божо благословення, ласки Божої, щоб ми могли жити вже у мирній, спокійній державі, дочекатися тієї достойної перемоги і славити Бога повсякчас на віки вічні. Амінь. Святим Амін. Небесним благословенням. Що полушить всім, хто споживає у нас спасіння душі, на здоров'я тілеста і на захист проти всіх, неду, дуй всякого ворожого підступу. Через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов дає життя і спасіння світові. Все для того, щоб у військових в окопах і бліндажах теж було свято, постарались багато людей у тилу. Як і годиться, збирали смаколики, пекли паски та красили яйця. Та лише цим не обмежились. Наприклад, добрі господині села Березняки що давно є волонтерками. Назбирали продуктів та наготували хлопцям різних м'ясних страв. Також активно долучились волонтери Великої Яблунівки, Степанківська та Костянтинівська школи, волонтерський центр території гідності. Як завжди, не здають позиції збирають допомогу смілянські школи школа номер 7, 11, 10, 13, гімназія мені сенатора, ліцей лідер, школа номер 3, колегіум. Спілка АТОВців, самооборона Січ, всі волонтери небайдужі, всі розуміють, що війна йде і не, не знаємо, коли закінчиться, і потрошку треба хлопців валувати на передовій. Одне діло, коли харчі воєнні, друге діло, коли з дому прийшло щось там рідненьке, там солодощі, паски і воно ближче і тепліше служить і краще воюється. Хлопці їдуть на схід, в основному по наших земляках, які знаходяться на тій стороні, і ми до них їдемо регулярно, але ж на свята, це, я кажуть, сам Бог вилів. Треба їхати, треба згадувати, що вони там є, що ми за них не забуваємо, передаємо. багато адресних передач на свята передають рідні, близькі. І слава Богу, що в нас ще є сили збирати і допомагати, бо ми знаємо, що тільки ми це все можемо зробити і тільки нам це все на наших плечах виносить. Бо добре, що Європа допомагає, Америка, але ж ми знаємо, що ми проливаємо кров, і хлопці наші лягають. І слава Богу, що це все поки в нас є сили. Це і буде... війна народна дійсно. Да, так, да, дійсно народна війна, і дійсно всі, всі до кучи. Держимося, я думаю, що все буде е хорошо, і я думаю, що ми можемо Бог дасть переможемо, бо та закриємо це питання, та будемо розбудовувати нашу країну. Також для військових дуже актуальними залишаються потреби в маскувальних сітках. Їх невтомно продовжують плести вірні помічники цих волонтерських організацій. Також на постійній основі вже допомагають військовому шпиталю. Тож завжди потребують постільної білизни, спіднього для поранених та засобів медичного призначення. Бачили тільки що відправка пасачок. Зараз ще прийде ще одна, а будемо загружати його теж пасочки і надавати допомогу першому добровольчикому мобільному госпіталю імені Перегова, який знаходиться там на фронті, будуть відправлятися памперси, постільне більйо, медичне деяке привадя, яке нам ну, добрі люди допомогли знайти. Ну так, потихонечку будемо. Це вже допомагати. фактично такий підшефний у вас шпиталь. Так, да, ми не перший раз вже там е, кожні практично два тижні ми відправляємо автівки, загружені продуктами та е, тим, що вони просять допомогти. От на сьогоднішній день, наприклад, був запрос на те, щоб їм довести сирих яїць. Ну, слава Богу, наші сміляні допомогли, ми зібрали його і будемо відправляти. А, буде. Все, що попросили. Другий бус завантажив волонтер Максим Калашник. Він якраз і попрямує в перший добровольчий мобільний шпиталь. А також на смаколики з великоднього кошика чекають у багатьох військових підрозділах. Тож хай ці пасхальні страви зігріють не лише наших військових земляків, а й будуть приємним подарунком усім захисникам.